distraktioner er ødeleggende for læring. Så for å skape et best mulig læringsmiljø, så er det lurt å fjerne så mye distraktioner som mulig. I denne delen vil vi snakke både om analoge, altså det vanlige livet, og digitale distraksjoner, og en kombination. En typisk analog distraktion er jo når du sitter hjemme og har ting som forstyrrer dig. Så det å fjerne disse distraktioner og være så lite stimuli fritt rom som mulig, som ikke forstyrrer deg med ting som skjer på TV-en, på radioen, det hele tiden går noen på utsiden, noe som skjer på utsiden som forstyrrer deg. Tilsvarende i klasserommet, der handler det jo om å ikke bli forstyrret for mye av medelever, passe på at det ikke er så veldig mye spennende som skjer på utsiden av vinduet, i den grad det er mulig. I den digitale verden så er det ofte varsler som forstyrrer oss, at det kommer opp ting som blinker, gir lyder, eller på en annen måte tiltrekker oppmerksomheten vår vekk fra dette her. Det handler jo nå om hvordan vi studerer også. Selvfølgelig hvis du ofte svinger inom VG eller Facebook, så er jo det selvfølgelig også ødeleggende. I kombinasjon så sier en del forskning at man blir veldig forstyrret av hva som skjer på medelevers sine skjermer. Derfor så bør vi kanske prøve å skjerme en del detta her. Noen har innført deler av klasserommet med skjermer og deler av klasserommet uten skjermer. Det handler om at selv om det skjer faglige ting på skjermen så blir det ofte at skjermer drar til seg oppmerksomheten. Så spesielt hvis noen gjør noe ikke faglig på skjermen, så er det ødeleggende selv for de som prøver å være og gjøre det de skal gjøre i klasserommet. For skulle kunne lære noe, så trenger vi å konsentrere oss over tid. Og da er der distraksjonene kommer ødeleggende inn. For i denne læringsprosessen så trengs det modning at vi tenker oss om, leser, setter ting i forhold til tidligere kunnskap. Men hvis vi hele tiden blir avbrutt i denne prosessen, så blir det en dårligere kvalitet på læringa enn hvis vi fikk sitte i lengre tidsrom uforstyrret. Multitasking er et element som ofte er forstyrrende for læring, og det at vi tror at vi kan gjøre flere ting samtidig som å høre på musikk, se på TV, gjøre lekser og så videre. Så det å gjøre elevene bevisst på dette her, med så prøve å fjerne multitasking i læringssituasjoner, det tror vi er lurt. Selv forelesningen er jo på en måte en multitasking. Når jeg holder et foredrag, så konkurrerer jeg mot meg selv i forhold til min egen PowerPoint. Hvis du har for mye blinking der, så kan den trekke oppmerksomheten bort fra dig som presentør. Så har du disse utfordringene som ligger i rommet, og det som ligger på datamaskinen. Selv de studentene som gjør riktig og fører notater, så blir jo det også dette multitasking. Det er jo sånn, hvor skal du ha oppmerksomheten? Skal du ha oppmerksomheten på å føre notatene, eller skal du ha oppmerksomheten på å, føre, å høre på læreren? En del studenter har en teknik, der de ønsker å skrive ned så mye som mulig av det læreren sier, Of kan det hen at de skriver så my at det rättters deke høre rekker og bearbejde den kommunikationsjon som studenten ska ha også altså det lærencir. Vi presenteret här någon nye teknologier for automatiskt transkribering, där man kan få transkribert hele forlesningen til læren in i sin egen notater som igen kanøre at vi kan bruke mer tid på å høre på vad lærencir. Til slutt i denne delen skal vi se på Pomodoro-teknikken. Der er det en teknik som vi presenterer fordi den spesielt konsentrerer seg om å fjerne distraktioner og jobbe sammenhengende over en periode på 25 minuter som foreslås i denne tekniken. Det er flest andre slike teknikker, men vi velger å ta litt om den fordi den konsentrerer seg på dette med å fjerne distraktions elemente og prøver i jobb somenhängene over tiid. Tirlutt så ville jag utfordet der med og titta runta i det rumme du faktis sitter og studerere nå, vilke elementer er det som kan forstyre dig i ditt studiør varj der du sitter här og nå. Err det ting på datomaskin du kanske skur slåta. Er det ting i rumme som sånn enre ting som har slå telefon på liddløs, lokke dører, eventuelt dra ned gardiner, slike ting som du kan gjøre fordi at du da ska kunne studere mer sammenhengende uten distraksjoner. Lykke til!